Всіх вітаю, мене звуть Ірина Мартинова. На Донеччині оголосили повну евакуацію населення через неможливість почати опалювальний сезон. Людям наполегливо радять. Переїхати. У приймаючих громадах переселенцям доведеться стикнутися з пошуком установ, де б вони могли отримати ті чи інші послуги. І, наприклад, прикладі Чернівців ми поговоримо про те, які соціальні послуги може отримати переселенець. Сьогоднішня наша розмова буде заступницею директора Територіального центру соціального обслуговування Турбота Олена Бережна. Вітаю вас. Вітаю, друзі. І перше питання, звідки взагалі переселенці можуть дізнатися про те, що вони тут можуть отримати соціальні послуги? Можна дізнатися із соцмереж. Є, зокрема, наша сторінка в мережі Facebook, сторінка Департаменту соціальної політики, телеграм-канали, де можна обмінюватися інформацією. І, звичайно, між собою люди обмінюються інформацією. Також ми робили виходи в місця, де компактно проживають такі люди. Це, наприклад, школи, гуртожитки. І розповідали про те, які можна послуги отримати, де яка система отримання послуг. Як часто звертаються без ленці? скільки у вас на обліку вже? На обліку нині перебуває 178 осіб, які отримують послуги у різних відділеннях. Це, зокрема, відділення адресної допомоги, де можна отримати перукарські послуги, працює пункт прокату технічних засобів реабілітації, якщо потрібно, це милиці, інвалідний візок можна отримати, ролатори, палички. Відділення медичних послуг. Можна отримати медичні послуги. Це і масаж, фізпроцедури, консультація лікарів, вимірювання цукру крові. Транспортні послуги. У нас є спеціально обладнані машини для... з підйомником. Це для тих, хто на візках. А також і звичайні, що можна отримати транспортні послуги в лікувальні установи міста, якщо людині потрібно. І відділення соціальної адаптації. Це культурне дозвілля наших підопічних. Це відвідування театрів, виставок, проводяться цікаві майстер-класи, екскурсії. Теж ці послуги користуються великою популярністю. А також відділення соцдопомоги, де можна отримати догляд вдома, якщо такі люди є. У нас тільки отка одна підопічна була, яка отримувала цю послугу, вона проживала в школі. і Далі ми допомогли їй влаштуватися в геріатричний пансіонат, тому що вона потребувала цілодобового догляду. Але якщо будуть такі люди, які потребуватимуть, то, звичайно, можна звертатися і отримати Таку Я знаю, що деякі послуги прив'язані до доходу переселенців, і вони можуть бути платними, якщо він пересивищує. Для переселенців все платно чи безкоштовно, чи якісь платні, чи якісь безкоштовні? Всі послуги для внутрішньопереміщених є безкоштовними. На період воєнному, воєнного стану їм не потрібна довідка про доходи. Тобто все це вони можуть отримати так, безкоштовно? Саме ті категорії, які обслуговує територіальний центр. Це є особи з інвалідністю і люди похилого віку за 60. Це наші категорії. Якась довідка для цього потрібна? Які мають документи подати? Якщо, якщо є в людини, це пенсійне посвідчення, паспорт, довідка про інвалідність, довідка внутрішньопереміщеної особи. Що, що, що, що людина має? Можливо, ці послуги відрізняються від тих, що ви надаєте мешканцям чернівців? Чи немає різниці між переселенцями і мешканцями? Різниці немає, але просто спочатку людина отримує послуги ці екстрено кризово. Це гарантує постанова Кабміну, порядок організації надання соціальних послуг. Перший місяць обслуговується, якщо далі потрібно вже людині на постійній основі. Просто додається до цього пакету документів ще медичний висновок, і людина вже у нас, як на постійній основі, основі, обслуговується. Тому що вже багато людей такі е, повернулися додому, де закінчилися бойові дії. Але багато також і залишається у нас ще обслуговуватися. Екстренокризово що мається на увазі? Це мається на увазі, що людина отримує послуги тільки е, за заявою, в, зокрема, в центр. Тому що взагалі, якщо людина хоче отримувати послуги в територіальному центрі, вона подає заяву в Департамент соціальної політики, і вони приймають рішення про надання послуг. А це така спрощена система саме для цієї категорії, щоб от, людина прийшла, написала заяву, вже мала можливість одразу отримувати цю послугу. Ви казали цифру, скільки в основі, скільки саме такі послуги екстреми? отримали? От ці 178 чоловік. А зараз які на постійній основі? Є цифра? Е... Ні, не... ну, зараз просто ці документи в процесі ще, тому що люди зараз, ми дали їм оформити медичний висновок і це в процесі бо це цифра. Медичний висновок оформлюється тут, тому що я знаю, деякі люди просто можуть не взяти з собою документи. Так Сказали поїхати на місяць, це є спеціальний міністерський бланк, який заповнює лікар загальної практики сімейної медицини. Всі люди мають можливість стати до лікаря в будь-якій поліклініці, тому вони вибирають лікаря, заповнюють цей медичний висновок і мають можливість далі обслуговуватися. Які можливо послуги найпопулярніші у вас? Великою популярністю користуються послуги от перукарські. Також прокат технічних засобів реабілітації, бо це наша саме категорія особи з інвалідністю, люди похилого віку, які потребують. І люди не, мали, не завжди мали можливість з собою взяти ці засоби, коли евакуювалися. Також користуються популярністю послуги соціальної адаптації. Люди, щоб відволіктися, мають можливість відвідати різні цікаві місця, майстер-класи проводяться, з'їздити, сходити на екскурсію, сприяють їх у стабілізації психологічного стану. Також у нас психолог є у цьому відділенні. Ну і медичні послуги теж користуються популярністю великою. Наскільки багато переселенців звернулися за адаптацію? Тому що по своєму досвіду знаю, що спершу не хочеться взагалі адаптуватися в приймаючу громаду. Звернулися 12 чоловік, і всі вони залишаються надалі обслуговуватися. Тобто ніхто з них ще нікуди не поїхав, не повернувся. Це люди з таких місць, де немає можливості ще повернутися, і вони будуть і надалі отримувати у нас послуги. Наскільки саме важко залучати людей до таких заходів, до заходів адаптації? Чи є, чи є такі приклади, коли наскільки люди йдуть на контакт? От Ця категорія трошки важко йде на контакт, але саме от вони між, одні, між собою спілкуються і, от, наприклад, кажуть, що «давайте, це цікаво» і так і залучаються. 12 людей і що, можливо, для них є які заходи, можливо, в найближчому майбутньому, щоб люди почують нас і захочуть прийти долучитися? Вони організовують екскурсії по цікавим місцям Буковини. Вони запрошують різних цікавих людей прочитати лекції. Це можуть бути лекції як у відділенні соціальної адаптації, так? І лекції по цікавих місцях чимнівців, музеї. Різноманітні також цікаві установи можна. Люди дійсно йдуть, їм. психолог проводить з ними заняття групові, індивідуальні. Ви казали, у вас є соціальна перукарня і соціальний магазин. Що це таке? тобто Як там можна послуги безкоштовно отримати? Чи платити за щось доведеться? Ні, це все безкоштовно. В перукарні можна отримати послуги, попередньо записавшися за номером телефону. і Там кажуть, на яку годину, на який день прийти. Тому що у нас перукар стриже і вдома людей, і також в центрі, хто може сюди прийти. В соціальному магазині також за потребою. Можна взяти вживані одяг, речі, якщо потрібно щось також вибрати, там самостійно прийти. Це така категорія більше, яка може сама прийти. Це раз на місяць послуги можуть отримати? Парказські послуги, так, раз на місяць. А соціальний магазин? По потребі. Якщо скільки треба, приходять і вибирають. Можливо, до зими якісь послуги розширяться для людей чи ні, чи так і залишиться. Ну, якщо при фінансовій можливості центру, якщо в нас буде, то ми можемо надати щось більше, але тільки при фінансовій можливості. Поки що нічого Поки не, що, так, так. не планується. Так, так, воєнний стан і дуже важко зараз. Дякую. Отже, нагадую, що ми говорили з заступницею директора територіального центру соціального обслуговування Турбота Оленою Бережною. Бережіть себе. До побачення. До побачення. Дякую.